الآن وحصرياً. هلا منة الله في زماني، أزف الفرح بقدومك أغاني، يا روح الروحي يا أجمل هدية، أهل بك وأقدم امتناني، كل امتناني، لرب الكون لقدومك يا روحي، وأضحك وسط صدري بالمحاني. عسى عمرك توافق وصلاح واضحك الا احلى من الاماني يا قلب امير وروح عمر وعينه بك الفرحه يا اجمل من لفاني هل الدين اللي لفتنا حبيبة ابوها ومنبى حناني في زماني ازف الفرح بقدومك اغاني يا روح الروح يا اجمل هديه اخلي بك واقدم امتناني كل امتناني آه تشيلك اميره وتفرح بشوفك وفي كل فرح شكل وطعم ثاني نهني بك وكل الناس لاجلها تزف اشواقها حب وتهاني حب وتهاني هلا, هلا يا منة الرحمن هدا هدايا الله أجمل ما عطاني عسى الله يحفظك في طول عمرك ولا يمرك زعل له ثواني هلا يا منة الله في زماني أسف الفرح في قدومك أغاني قدمت لعيونك كلن خمسه